Hej, jag heter Fredrik och idag ska vi köra en kort liten presentation om originalkällan kan man väl säga. Och som ni ser här på Powerpointen så kallar vi den från löpsedet till fakta vad hände på vägen. Jag arbetar förrigt på biblioteket på högskolan väst och ja, där gillar vi våra källanvisningar och referenser så det är väl lite därför vi väljer att göra den här typen av minipresentation. Och vi, som ni ser här så kommer vi idag använda oss av eh, tre stycken eh, nyhetsartiklar publicerade på webben i det här fallet. Men det ja, hade lika väl kunnat vara en tidningsartikel eller så. Vi tar och drar igång. Vi kommer gå in mer på de här artiklarna alldeles strax. Då de får vara våra exempel på vad som kan hända med originalforskning. <laughs> Medan den eh, tar sin väg ut till våra andra etemedier. Och så. Innan vi kikar närmare på artiklarna så lite kort så finns det ja, lite original vad ska man säga lite bra grundfrågor man kan ställa sig innan man till exempel ska ha med material i en studentuppsats eller något liknande. Och ja, vad, vad är det för material du har framför dig? Vad kommer det ifrån? Vad är det för typ av material? Är det en uppsats, är det en doktorsavhandling, är det en veckotidningsartikel och så vidare. Det, det, det är viktigt ur flera synpunkter. Dels är det viktigt för att veta hur man ska referera till materialet. Och, men samtidigt så ger det ju också materialet en viss tyngd just i forskningssammanhang om man vet att man kan lita på det man använder sig av. Och då kommer det ta oss vidare. där, liksom, Vem har skrivit artikeln då framför dig? Och i vilket syfte har man skrivit artikeln? Bara genom att se på upphovsmannen eller personerna, eller det kanske finns något, till exempel ett universitet eller en högskola som står som utgivare på det materialet du har framför dig och ska referera till, så kan ju bara det leda till att det ganska lätt går att kolla upp och kolla vidare. att Vad är det här för material egentligen? Är det okej okay att använda det som referens i en uppsats? Det är ju samma med syftet där då. Är tanken liksom att det ska Ja, vad vill författarna med sin text? Om vi nu antar att det är en text och det kan vara ljudinspelning eller liknande också. Vill de informera, påverka, provocera Kanske till och med vill sälja har de någon politisk agenda och så vidare. Nästa grej blir väl där då att för Vem är materialet skrivet? Vilken är målgruppen? Det ramlar ju in lite i den innan också. Finns det en specifik målgrupp? Vill man påverka någon? och Så vidare och så vidare. Och sist men inte minst så det är det alltid bra att veta när materialet är ifrån. För mycket kan ju hänt sedan det materialet du har framför dig släpptes. Det kan ju ha kommit nya eh, forskningsrörande med ny information inom det ämnesområdet. Så det, eh, det kan alltid vara bra att ha med de här frågorna i bakhuvudet innan man använder sig av en text. Till exempel ett referat då. Och här får ni snabbt litet uppslag över olika vanliga källor just inom forskningsvärlden. Och det börjar ju med ja, det, det som anses ha högst vetenskaplig tyngd, det är just den här den granskade vetenskapliga artikeln. Det är även det som kallas för när en artikel genomgår en peer review process. Då vet man att den har blivit vetenskapligt granskad och det kan, det är den, ja, den, den ligger där på toppen av en anledning. Då. Sedan finns det ju doktorsavhandlingar, vetenskaplig bok, rapporter vetenskapliga rapporter, konferensbidrag och så vidare. Lite längre ner har vi kanske mer vanliga rapporter. Tänker en rapport från Socialstyrelsen eller SPU? Ja, SPU-rapporter är väl ganska väl underbyggda men det kan vara en rapport från någon förening och så vidare. Så Det, ja, det finns olika typer av rapporter. Och lite intressant är att läroböcker eller fackböcker som är det. Om du är student så är det en stor källa till det du det sättet du tar in information på infotenter och så vidare. Men i vetenskapliga sammanhang så ligger de ganska långt ner faktiskt. Och sist har vi då månadstidningar, nyhetsartiklar och så vidare. Och här kommer just den här begreppet jag använder som kallas då för peer review. Och det är, det är väl den anledningen, som sagt, då, till varför de vetenskapliga artiklarna ligger så högt på trovärdighetslistan inom, det, inom vetenskapliga sammanhang. Och, ja, och även i andra sammanhang än vetenskapliga sammanhang i samhället i stort så ja, anses de gå att lita på till ganska stor grad. Det, det är just det då att det är, när du har gjort utfört en forskning och sen mm. väljer att publicera den i form av en vetenskaplig artikel så innan den publiceras så kommer den att granskas av andra experter eller forskare som är väldigt duktiga på just det området där den här forskningen har utförts i. Det brukar ofta vara så här att det är tre av varandra oberoende personer som kika på det här. Och de känner inte till varandra. Och de som har gjort själva forskningen känner inte till dem och så vidare. Så det, men det är ändå ett begrepp du nog kommer stötta på här under dina studier, och just det här, peer review granskad vetenskaplig artikel. Så det kan vara bra med sig. Så då ska vi göra vår egen lilla granskning här av våra fina. Dagstidningsartiklar håller på att säga. Det är ju faktiskt webbartiklar publicerade på SVT. Och även på Aftonbladet som vi har kikat på. Den första är... Vi ska inte gå igenom allt så. Men det finns ju länkar där. Så ni kan klicka er vidare och kika själva om ni är intresserade. Men just den här som är vårt första exempel får man väl säga är väldigt väl underbyggd. Eller underbyggd men det är, det är, det är lätt att hitta vidare till originalkällan från den här riken i alla fall. Det är till och med så lätt att eh, reporten där på SVT har lagt direkt länkar till Science där man kan läsa originalforskningen. De har även eh, de skriver rakt ut att eh, den här upptäckten om den här sundknappen som det handlar om eh, har publicerats i veckans Science, vilket är en känd vetenskaplig tidskrift då. De nämner även forskare som var med och utförde studien. Jag tror till och med det är så att de har... Eh, Vi kan titta här, om jag minns rätt. Jag får att de ut ska vi se Jo de har till och med nästan tagit in sina egna små peer review personer här, de intervjuar i alla fall experter eller forskare på just här har vi en forskare vid karolinska institutet bland annat som får ge sin syn på den här forskningen. Så ja, väl underbyggt får man väl ändå säga att det är då. Vårt andra exempel är väl inte riktigt lika bra även om den är en trevlig artikel att läsa som är för just för vad det är, en nyhetsartikel. Det är, det är inga konstigheter, det var inga direktlänkar till själva som det bygger på, eller den forskningen det bygger på. Men det nämns i vilken tidskrift det är publicerat. Och även här om man pratat med ja, en sundforskare i det här fallet som hänvisar till annan forskning och säger att det finns väl underbyggt tid, ja, i tidigare studier som kommer fram till ungefär samma sak. Och det är ju bra. Och vi får ju lita på den här forskarens omdöme och kunskap innan detta. Han blir ju en form av peer review-person då. Men det hade varit ännu bättre om de hade refererat eller länkat till de studierna som även han nämner. Då. För ännu mer genomskinlighet av det som påstås då. Det man kanske... Ja, det är... Personligen när jag letar fram den här så det krävdes ändå. Och då arbetade jag ändå en hel del med vetenskapliga tidskrifter och hittade information i dem. Men jag vet att jag gjorde någon googling på tidskriften, året, sumn, antalet amerikaner som nämns här. De nämner en specifik siffra, 52 000 amerikaner tror jag det är. Och på Google dök den ändå inte upp bland de tio första träffarna. så. Men till slut med lite så hittar man ändå fram till eh, artikeln i just den här tidskriften. Då. Men eh, lite mer referenser. Hade inte varit dumt, faktiskt. Och sist så har vi vår lilla sensationella nyhet här om att åtta koppar kaffe om dagen är hälsosamt. Den är från Aftonbladet och vi... Ja, det är en ganska kort artikel. Vi kan klicka och kika på den här. Och det är lite upplägget på den är lite om att ja, vi nu dricker åtta koppar kaffe då har du ett riktigt livselexir. Ehm, och du ligger bra till med hälsan. Men ganska snabbt så är Det, det finns inga Ja, det nämns här längst ner, det är helt klart gör det att vilken tidskrift det handlar om och så. Men i övrigt så är det den här länken till The Washington Times, en annan dagstidning, eller ja, webbtidning, eller vad vi ska kalla det. Är. Och det känns som det är där Aftonbladet har hämtat sin mesta, eller det mesta av sin information kring den här artikeln. Och man ser det ganska fort med att gå man vidare här till Washington Times nej, jo, Washington Times inte news så då har vi dock, ja, det är rätt mycket mer textinnehåll och man vrider och vänder lite på det som har sagts i den här studien och presenterar väldigt mycket mer utförligt då, vad det handlar om än den här kanske lite korta, mer sensationella nyheten just på Aftonbladet och Presentationen har tagit ut några citat här då. Men eh, poängen är väl lite att sen. Ni har även länken längst ner till originalstudien där. Och läser man där så framgår det ändå att det dels handlar det om ett ja, som säger, motsatsförhållandet till det, det de har kommit fram. till att Det är liksom det är inte så att varför du dricker åtta kopar kaffe så lever du längre och mår bra utan det är snarare så att de kan inte hitta en överdödlighet eller ja du dör inte mer än någon annan om du dricker mycket kaffe och sen får vissa sjukdomar då så det tyder ändå på att det kan vara så att eh, kaffe till viss del kan ha positiva egenskaper för vissa livstidssjukdomar, eh, Men det är ju, ja. Det är liksom eh, från den här sensationella drick åtta koppar kaffe varje dag så blir du frisk. Vi har ju sett de här rubrikerna förut så, men riktigt så enkelt bra är det ju sällan. Och då kan man göra sig, ja, om inte annat för att det är kul att ta sig till originalkällan och se, se hur det egentligen ligger till då. Och det är ju ändå glada nyheter för de som gillar kaffe, det är ju inte, det är inte helt illa med kaffe då. Sen får man säga att det, att det blir en sån här grej, det tar de upp i originalstudien också. Att tidigare Det finns ju en del, vissa länder av rekommendationer, du ska max dricka fem koppar kaffe och så vidare. Och det är väl det som är nyheten här då, att det var inte så mycket farligare om du drack åtta koppar kaffe. Faktiskt, eller kanske till och med lite bra. Eh, ja, men vi nöjer oss där så ni kika vidare själva om ni känner att ni är intresserade av att eh, dissekera med och skapa er egen uppfattning om vad det de egentligen säger. Men eh, några sista ord här, de håller utkik efter de små sakerna när man läser en nyhetsartikel felaktigheter, konstigheter eller var varför redovisas inte i källa och så vidare. Men originalkällan är ju viktig men det är ju inte allt utan man, det är bra att bilda sig en, en större uppfattning kring helheten av materialet man har framför sig. Men jag tackar för mig och så får ni ha det smitt,